هل هناك دليل على زوال دولة إسرائيل عام 2022؟ وهل صدقت تلك المرأة العجوز التي قالت إن عمر دولة إسرائيل هو 76 سنة؟ وهل تنذر هذه الأحداث التي نراها اليوم في القدس والمسجد الأقصى بزوال هذا الكيان؟ تابعوا معنا حتى يتبين لهم أنه الحق بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا في البداية أحبتي في الله أدعو الله تبارك وتعالى أن يتقبل منكم صيام هذا الشهر الفضيل وأن يجعلنا جميعا من عتقائه من نار جهنم وأسأله عز وجل أن ينصر الإسلام والمسلمين في كل مكان أحبتي في الله وردتني الكثير من الأسئلة عن موضوع زوال إسرائيل هل ما نراه الآن من أحداث في المسجد الأقصى المبارك يؤذن بزوال إسرائيل عام 2022 وبخاصة أن هناك بعض الباحثين ممن اجتهدوا في هذا المجال ووضعوا أبحاثاً تتعلق بزوال دولة إسرائيل واستنبطوا من القرآن الكريم أن هذا لابد أن يحدث عام 2022 هذا البحث أيها الأحبة بحث غير دقيق انا اطلعت عليه قبل عشرات السنين عدد الكلمات صحيح وعدد الايات صحيح وعدد الحروف صحيح ليس لدينا مشكله مع الاحصائيات المتعلقه بالقران الكريم ولكن المشكله مع تحديد عمر دوله اسرائيل ان هذا الباحث استند على كلام امرأة عجوز أو كلام موجود في كتب يعني لم يستند على القرآن الكريم أن يقول أن عمر دولة, دولة إسرائيل 76 سنة لم يستند على نص من السنة المطهرة يثبت أن هذا الكيان سيستمر 76 سنة لا استند على أشياء لا أساس لها لا علميا ولا قرآنيا ولا من ناحية السنة المطهرة إذن أيها الأحبة أنا بالنسبة لي أعتقد أن كل ظالم له نهاية محددة عند الله مكتوبة عند الله الله سبحانه وتعالى يقول وَتِلْكَ الْقُرَى أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا وأنا أحب أن أطمئن نفسي والجميع إن هذه الأرض المباركة الله تبارك وتعالى ذكرها في كتابه الكريم عدة مرات وذكر المسجد الأقصى في آية عظيمة في سورة الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير أنا بالنسبة لي لا أستبعد أن نرى آيات الله في هذا المكان أن نرى معجزة من معجزات الله وبخاصة أن الكل تخلى عن المسجد الأقصى فلم يبقى أمامنا سوى الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى والدعاء ولكن حقيقة أيها الأحبة الباحث الذي قال إن دولة إسرائيل ستزول عام 2022 هو اعتمد على أن عمر هذا الكيان ستة و 70 سنة قمرية أي 74 سنة ميلادية واعتبر أن بداية هذا الكيان هو 1948 وهذه نقطة أخرى أيضاً هذا هذا الكلام غير موجود لا في القرآن ولا في السنة ف 1948 زائد 74 سنة شمسية يعطينا 2022 طيب 2022 بقي أشهر عليه إذا لم يزل هذا الكيان ما هو العمل إذا أحبتي في الله هنا خطورة التنبؤ بالأرقام والحقيقة هذا الموضوع لا أحب أن أتحدث به كثيرا ولكن مشكلة بعض أبحاث الإعجاز العددي أن صاحبها يقحم نفسه في علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله وأنا قلت لكم إن القرآن فيه علوم الأولين والآخرين القرآن أيها الأحبة فيه التبيان لكل شيء وفيه تواريخ حتى زوال إسرائيل وغيرها ولكن البناء الذي يجب أن نعتمد عليه يجب أن يكون بناء علمي لا أن نعتمد على كلام موجود في كتب لا أساس لها أو كلام امرأة قالت عمر هذه الدولة 76 سنة أو غير ذلك. هذا الكلام لا يمكن أن نقحمه وندخله في كتاب الله تبارك وتعالى. وبخاصة أن القرآن العظيم كتاب الحقائق لا يقبل أي تأويل غير الذي نجده في القرآن الكريم. يعني تأويلات من خارج القرآن أن امرأة تقول مثلا أو عجوز تنادي عمر هذه الدولة كذا كذا تحدد رقما معين فنأخذ به هذا الكلام لا ينبغي أن يعني نصدقه وزوال أي دولة موجود عند الله الله سبحانه وتعالى يقول وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا القرآن فيه إشارة الإشارات لزوال هذا الكيان موجودة في القرآن أيها في سورة الإسراء وقلنا من بعده لبني اسرائيل اسكنوا الارض فاذا جاء وعد الاخره جئنا بكم لفيفا سيجتمعوا في منطقه واحده لتكون نهايتهم او نهايتهم في هذه المنطقه وهذا الامر بيد الله سبحانه وتعالى ولكن انا بالنسبه لي لا استغرب ان اليهود يعملون على اخراج غير اليهود وهم اخرجوا انفسهم ذات مره انظروا ايها الاحبه الله سبحانه وتعالى خاطب اليهود قال لهم ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالاثم والعدوان يعني اليهود فيهم صفه سيئه انهم يخرجون حتى حتى اليهود انفسهم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 إذا الله يرى كل شيء أيها الأحبة. وبالتالي أنا كمؤمن أنا أتفاءل برحمة الله. أتفاءل برحمة الله لا لأن الله يرى كل شيء ثم ثم إن هؤلاء الذين أخرجوا من ديارهم ويخرجون ليس فقط في فلسطين بس ولكن في في أماكن كثيرة من من العالم، من دول العالم الإسلامي. الله يقول لهم: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 وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب وهنا يبرز السؤال أيها الأحبة قد يسأل كثير من المؤمنين لماذا لا ينصرون الله في هذه اللحظة في كل مكان وليس فقط في فلسطين حفظها الله من كل سوء الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا <تصفيق> هذه آية يجب أن تكون شعار لك أيها المؤمن يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم طيب هل نحن ننصر الله بالفعل؟ يعني عندما ترى في العالم الإسلامي ينتشر الكذب هل هذا هو نصر لله؟ ينتشر الظلم أحياناً هل هذا نصر لله عدم إتقان العمل يعني نحن في العالم العربي خصوصاً نادراً ما نتقن العمل إلا ما رحم ربي طيب هل هذا نصر لله الأب يؤذي ابنه والابن يؤذي أبويه إذا هناك لدينا مشاكل كثيرة ينبغي أن نصلحها نصلح مشاكلنا مع الله سبحانه وتعالى حتى ينصرنا الله إن تنصر الله طيب كيف أنصر الله هل حفظت كلام الله هل تدبرت كلام الله هل طبقت كلام الله عندما قال لي يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين هل أنا صادق طيب هذه الأمة التي تهتم بالمسلسلات والكرة القدم وكذا كذا إلى آخره لا نريد أن نخوض في هذا الموضوع الله تعالى أعطى حرية مطلقة للبشر اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير ولكن هل هذا نصر لله إذا هناك شرط أيها الأحبة أن تعود إلى الله أولا أن تكون صادقا أن لا تؤذي الناس إذاء الناس أيها الأحبة هذا ليس نصرا لله أن تحتقر الناس هذا ليس نصرا لله عندما يقول الله لنا وقولوا للناس حسنا فعندما لا يتحمل أحدنا كلمة من جاره مثلا أو من زميله في العمل أو في الدراسة هذا الأمر أيها الأحبة ينبغي أن نراجع أنفسنا وأن يعني نلجأ إلى الله سبحانه وتعالى فالله عز وجل وعد عباده ليمكننهم في الأرض لذلك أدعو الله سبحانه وتعالى أن يرفع الغمة عن الأمة وأسأله عز وجل أن يمكن لهذا الدين في الأرض فهو القائل أختم بهذه الآية أيها الأحبة وعد الله الذين آمنوا منكم الشرط الأول الإيمان وعملوا الصالحات الشرط الثاني العمل الصالح الصدق مساعدة الفقراء عدم إذاء الناس عدم السخرية من الآخرين ماذا وعدهم قال عز وجل ليستخلفنهم في الأرض؟ كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون أدعو الله سبحانه وتعالى أن يرفع هذه الغمة عن الأمة كاملة إن شاء الله وأن يردنا إلى ديننا ردا جميلا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق.